Слідом за Києвом, Львовом, Одесою та Чернівцями у Хмельницькому запровадили громадський контроль за якістю повітря. У який спосіб і що, зрештою, це дасть для містян? Про це спілкуємось із кураторкою проєкту «Alone місто Air» Анною Денисенко. Вітаю. Добрий день. Знаю, Анну, що у Хмельницькому у такому тестовому режимі проєкт уже працює. Скажіть, впродовж якого часу і які результати? Так, ми почали встановлювати станції ще влітку, тобто вже вони Пару місяців працюють, ми так робили для того, щоб мати час все налаштувати, протестувати, щоб мати максимально точні дані, і вже навіть маємо певну статистику за цей період. Десь до середини жовтня повітря була чисте, можна було дихати глибоко. З середини жовтня дихати теж можна, але там деякі дні були трохи завищені показники. Це може бути пов'язано з різними причинами. Там і якесь сезонне спалення листя, і робота генераторів, і опалення. І так далі, які е, засоби використовуєте для, для вимірювання, і на які показники опираєтесь у результатах? Наші станції вимірюють концентрацію наддайбних часточок, їх непомітно неозброєним оком, але от через цей наддайбний розмір свій вони можуть потрапляти у легенів, кров і е, негативно впливають на стан здоров'я, там на серцево-судинну систему, на роботу мозку. Вимірювання відбуваються автоматично, там кожну секунду, кожні пару секунд станція робить замір, швиденько відправляються дані на сервер, сервер на карту, якою може скористатися кожен охочий, також у нас є чат для Viber, для Telegram, можете встановити собі «Loon і дивитись, яка якість повітря зараз. У вас за вікном зрозуміло, що ця інформація відстеження якості повітря в реальному часі може бути комусь просто цікавою, а можливо комусь і корисною. От кому б ви рекомендували, що от, ну варто було б обов'язково там і додаток собі скачати, і ну використовувати цю інформацію і коли краще. Ну нам до нас часто звертаються. Це батьки малих дітей. От діти є однією з таких категорій, які е, найбільш вразливі. Також це люди більш похилого віку, е, також люди з респіторними захворюваннями, захворюваннями серцево-судинної системи, проблемами з диханням, е, це такі найбільш уразливий. І також є великий інтерес серед людей, які працюють. Е, займаються активним способом життя, ходять на пробіжки. От нам часто там писали люди, що я бігаю зранку, дивлюсь ваш там, додаток або чатбот, бот якщо зелене повітря, або зелений в смислі добре, то якби бігу. Якщо бачу, що гірше, то намагаюся відкласти, тому що там, це не буде дуже корисно для здоров'я, така пробіжка, якщо ти біжиш по брудному повітрі. А у, у чатботі там е, ці показники кольорами, так, позначаються. Червоно, далі що, жовті, помаранчеві. Е, так, от вона, ць, е, ну, ми використовуємо індекс якості повітря для того, щоб людям було легше розібратися у показниках. Він за принципом світлофора. Е, зелений все супер, жовтий, ну, в принципі нормально, червоний вже погано. І ще є там фіолетовий такий темно червоне то це вже сильно брудне повітря, ну і це а така легка система. А доводилось таке фіксувати? Е, так, буває, От ну, ми в Києві спостерігали, коли були такі сильні пожежі в Чорнобильській зоні, на Житомирщині, то там прям карта була така червоно-фіолетова. Тобто, які, коли якісь сильні пожежі, то зазвичай це дуже позначається не по заказниках. За цей тестовий період у Хмельницькому в основному які кольори переважають? В основному зелений, трохи жовтого, інколи трохи помаранчуваво, але ну, нормально. В результаті отих зовсім недавніх та й попередніх прильотів російських ракет на об'єкт інфраструктури у Хмельницькому критичної інфраструктури, цікаво, чи ваші станції фіксували зміни у якості повітря от після вибухів? Ну, як я казала, ми вимірюємо оці наддрібні часточки. Вони утворюються, зокрема, в результаті процесів в Це і пожежі, якісь, і там вихлопні гази авто. Тому, якщо відбував, був політ і він спричинив якусь значну пожежу, то так ми бачимо це на карті. Ми нещодавно робили такий експеримент, готувалися до поїзду у Хмельницький. Хотіли показати, як спалення сміття впливає на якість повітря, Ми листя палили? Ми палили листя, і ще ми купили такий картонний каємель, і також його спалили. І от був такий сильний скачок під час спалення цього сміття. Хто розробники цього проєкту? Ми, це спільний проект наш разом з факультетами аудіофізики, електроніки і комп'ютерних систем університету Шевченко, а ми — це українська it компанія «Лун», тобто це така українська розробка, наш внесок в екологію українську. Запровадження цього проєкту у Хмельницькому, оскільки обходиться бюджету Хмельницького? Ні, нискільки не обходиться. Це наш такий соціальний проект, тобто ми всі станції надаємо безкоштовно і підтримку цих станцій також робимо безоплатно, тому не переживайте, жодної копійки не, не пішло. Це наш принцип і станції ми не продаємо. Тож, все це на таких волонтерсько-соціальних засадах. У Хмельницькому вже десь понад рік також моніторять якість повітря, ну, місцевий енергетичний кластер. Скажіть, чи співпрацюєте ви із ними, чи знайомі з їхніми результатами? Ну, ми намагаємось співпрацювати. Співпрацювати з усіма однодумцями, тому що тільки разом, об'єднавшись, можна е, щось змінити. Ми завжди готові надавати наші дані, вони є відкритими. Вони, зокрема, там і на сервіси Міністерства екології виводяться, і на громадські проекти. Тобто е, чудово, що станції стає більше, е, тому що більше даних точних, більше детальна, можливість детально розуміти ситуацію в місті. У них десь близько 10 станцій в енергетичного кластера маю на увазі. Чи знаєте ви, де вони розміщені? Чи часом це не, не ті самі місця, де ви розміщуєте? Скільки ваших станцій, в яких районах? Ми плануємо встановити десь близько 10 станцій. Зараз на кауті десь 5-7. Оці вимкнення світла нам трошки так Підпортили нерви через те, що ну, станція – це електропривод, він потребує для роботи живлення там, від розетки чи від банку. тому, е, і, ну, коли світла немає, то певні станції вимикаються, потім з'являється, і станції знову піднімаються. І, до речі, завдяки тому, що у нас дані в реальному часі, то можна ще й слідкувати, де зараз немає світла, а де воно з'явилось. Щодо того, чи не співпадають місця розташування, я не думаю, що вони співпадають. Ми розставляли, станції так намагалися, щоб вони максимально віддали на одна від одну, були, щоб було більше покриття міста. Ми надаємо станції безкоштовно, і в принципі кожен охоче може подати заявку, ми її розглянемо, якщо нам підходить локація і у нас є можливість зараз надати станцію, то ми її відправимо. А кожен охочий це хто може бути, це ми хочемо. От ви захочете зайдіть до нас на сайт Лунмісто, там є анкета, заповніть її. Ну, ми зазвичай надаємо Ну, якби надаємо перевагу локації, да? тобто, якщо ми бачимо, що в, тому, в цьому місті в нас ще немає станції, то великі шанси, що саме там ми її поставимо. Також ми е завжди раді, коли людина пише, що вона цікавиться темою екології, темою якості повітря. Ми розуміємо, що це якби, наш однодумець. І дуже вітаємо тих, хто цікавиться новими гаджетами, е заробками, тому що все ж таки це е ну, така нова техніка, і класно, коли це людині цікаво в цьому. Тобто це може бути звичайний громадянин, житель Хмельницького і може бути також якась організація? Так, можна, може бути організація. До нас, до речі, часто звертаються з е, вищих навчальних закладів, там в школах ми встановлювали. Що все ж таки найбільшим є забруднювачем повітря, якщо не говорити про опалювальний сезон і спалювання листя? Для е, міст, де немає якихось таких Великих промислових відприємств зі значними викидами то зазвичай головним забруднювачем є автомобільний транспорт. По це автомобілі, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Ми їх можемо помітити навіть неозброєним оком, поїхала машина, дихати нема чим і такий чорний шлейф диму за нею. Скажіть, чи ви от визначаєте, констатуєте, чи і надаєте рекомендації у тих містах, де запроваджується цей проект, як поліпшити якість повітря? Ми як е, така, знаєте, лабораторія, е, яка робить аналізи. От е, там людина себе погано почуває, вона йде в лабораторію, там здає кров, їй в цій лабораторії дають поперець, вона йде до лікаря, і лікар вже каже, що робити. От ми, як ця лабораторія, ми даємо поперець. Ми можемо, як би, консультувати, але все ж таки, е, Певні рішення мають приймати місцеві, місцева влада, держава, ну, загальноукраїнська, це вже все таки не наша проща, ми такі айтівці, тобто ми вміємо моніторити і робимо те, що ми вміємо робити.